Nešel jsi za mnou, teď už jsi vdále. Byl jsi se mnou, najednou osud to spálil. Kielam nie, kaj tu są more, kametine muž ta palebika. Jen ty víš, kdy se vrácisz, vracisz, vracisz, beze mnie se stracisz, stracisz se stracisz, pożar nie widzisz, ja doufam, że pro mnie dicha. Sakočí ves tu mína, va vaš tu ke mečíva, palet tu dneka máv, altu temerováv. Každý se tegázíš a čím více vzdálíš, tím víc se mi ztrácíš, kdy ke mně se vrátíš, oh. Proč jsem dnes nemám ti? Kde jsi? Já hledám ti. Ty ode mě odcházíš a já volám ti. Ti rebujš tora, palora, pastora, Androsu no meriš v poutovav. Živý ten hintýro, hintýro, manga v tu tvále, v každý teřině scházíš a čím více vzdálíš, tím více se mi ztrácíš, kdy ke mně se vrátíš, oh. sto mi na va sto gmeci va palet